يا مرحبا بصوت المطر وتباريك ويا مرحبا بل كتابنا كتابا فصل عسل فرح لك ينفتح دوم بابا مرحبا صوت المطار والتباريك يا مرحبا ضلي كتبنا كتابه عسى الفرح لك ينفتح والله آه يا زين زولك لابسها البش تزهريك وبك من جوه في كل ذابه وبك قر من المراجل مظليك طيب المراجل منهج له سعاده you <laughs>